I personetes. Des de l'Espai Joaquesta tornem amb l'edició especial de Setmana Santa i manualitats La idea avui és fer un porta-llapisos Un porta-llapisos reciclat Necessitarem rotlle de vàter o cuina Pinzells Un llapis Unes tisores Cinta doble cara També pot ser gutac Pintura, un recipient per la pintura, de manera op opcional Paper de diari, un full en blanc I una grapadora. tot i que no es vegi a la imatge, també la necessitarem Amb un poc de pintura blanca, el meu és tèmpera Podeu utilitzar cosa d'altre color en fiquem un poc en un recipient i comencem a pintar-lo perquè és millor que que quedi una capa blanca a la part de baix perquè així el color que volem ficar a sobre, ja sigui per fer una cara, per fer un animal o per fer qualsevol altra cosa, es veurà millor amb el nostre rotlle ja sec, agafem el color que vulguem, jo vull el color verd, i procedem a pintar-lo. Però, doncs, el nostre porta-lapis, com que té poca estabilitat, si el fiquem així sol, al ser de cartó, veieu? Farem una cosa, idearem una tàctica. Doblegarem la part de baix i amb una grapadora farem intentarem que estiguin tots a la mateixa altura i el deixarem així Ara sí, podem agafar la pintura verda i agafar Donar-li una capa, ja que jo vull fer el monstru de monstruos SSA, el de color verd. Un cop acabat de pintar, el deixarem assecar i ens esperarem un poquet. Hem dissenyat aquesta plantilla per retalar-la i després... A pegar la al nostre portallàpissos. Abans de que s'aciqui del tot i amb les plantilles ja fetes procediu a mullar-les un poc perquè es puguin apegar i no fa faltar així que tingueu eh, cola blanca o algun altre producte Molt bé. Us quedarà així, no us preocupeu I el fiqueu allò que més us agradi Perquè no us quedi el color de baix podeu agafar un altre pinzell o limpiar-lo bé I amb aigua neta podeu apegar-lo Igualment no hi ha cap problema perquè ara repintarem les parts amb el color que nosaltres vulguem molt bé, doncs, pues, després d'uns de quants retocs i abans de deixar secar del tot, ja veieu, aquest és el resultat final. I podeu fer diferents monstres o diferents animalons. Espero que us hagi agradat tant com a mi, bueno, pintar aquesta manualitat. Últim detall, si voleu penjar-lo, ja que així bviament no s'aguanta i teniu un punt poc de gluta a casa, podeu apegar-lo detrás i posar-lo a la paret. Jo, com que no en tinc, utilitzaria cinta a doble cara. I aquest seria el resultat.